Siaché, a ke siaché, za weźnjem za weźnjem, katolničku, katolničku, ne ja kalvinku, staro dawnu, frajerku, staro dawnu, staro dawnu frajerku, frajerku, ja kalvinku, Dávnu, starodávnu Frajírku, frajírku Za tú našu starú chýžu Špívala stovíčka jaka jaká je to cidanka ta moja ženička Predo mnú nadáva Predo mnú preklina Že ona už nebudem mať Čadnou frajíra frajira, Predo nadáva No mnú preklina, že ona už nie v do má,